Сьогодні в день Миколаїв вкотре обстріляли. В Інгульському районі зафіксовано два вибухи поблизу заправки. Травмувався працівник, який косив траву. Чоловік отримав три осколкові поранення. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Пошкоджено труби, будівлі поруч, в землі дві вирви. Да, «Я от був газової колонки, заправляв машину. Потім вистріл, я на полу. Я просто стоял вот тут, а с телефоном в руках, моргнул, потом взрыв, глаза открываю, все на полу, все завалено. Я первым делом себе, ну, подивился, что целый, побег за братом, брат э, мій пистолетчиком работает возле газовой колонки в той момент, я выбег его кричать, шукати, побачив, что он целый. Еще мужчина там с нами был, інтерв'ю косил. у него на руки ранение, э, кусок, Кожа вырвана. Потом на спине, там, где почка, тоже кусок. И что-то с ногой было слева. сейчас